تعال من السفر كيف امن فراقك <تصفيق> قلت وينك صار السنين ما هسك حنين ويوم تشتاق عينك يوم ويوم تشتاق ولا قلبك ينسي صاحبك وين لا لك تشوفني جوال حيلك، عدم جرحي القيدي، رسمي ما ينحني غير بس الله يكير الحجوكثير تفسيره تستاهل اي ريد ياخذ عاد كبير صغير فيها صغير اي ريد ياخذ عاد كبير النس عمر اي ريد ياخذ عاد كبير النس عمر صبر النس اي تاخذ عن نمر من هلالين دلوني قلوني وين وين والحب ايه? اتقول اريدك ليه? وتسكر عليه? وارعلم على حال على الفقير على الفقير تحمل ولا تلون لنبكر ها تلوني السلملوك اسمعني سكتها اكيد العريس صوت يا موري عريسنا الغالي اكيد البعرس يا قوري <الشعين> ولك الدرس معلين اي اي اي اي قولك <تصفيق> <بالك بالك بالك تصفيق> هو أنا سبع, وأنا أنا سبع الغابة وأنا المفترس أنا سبع الغابة وأنا المفترس وأنا مش اليوم جيتولى شالو شالو أي أي شالو شالو هاي هاي حصل على النيران رسوة